Viorica Dencil îl pe Claus Iohannis, scandal imens după întâlnirea de la Cotroceni, Se arate stenogramele video. Scandal imens după întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre Claus Iohannis, Viorica Dencil sublinierea liniere Ilia Olguca Vasilescu. Eful statului a făcut praf executivul după această întâlnire printr-un comunicat de presă extrem de virulent. Premierul Viorica Dencil iese la ramp, sublinierei îl somează pe Claus Iohannis. Dânci spune ce este uimit de ce a spus subliniere f statului, în comunicat subliniere I îi transmite să desecretizeze stenogramele întâlnirii. Sincer, sunt uimit. Am văzut comunicatul domnului pre-subliniere din T. Eu sunt uimit de acel comunicat. Dar nu vreau să fim în postura de a crede ceea ce a scris domnul presubliniere dinte în comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ce cel mai bine ar fi ca domnul presubliniere dinte să arate stenogramele întâlnirii sublinierei, atunci ne-am edificat oci. Eu nu pot să-mi permit să spun despre cineva ce minte. Dar lucrurile nu au stat la subliniere acum este în comunicat, a spus Dencil.